حكم الذي يمر والمصلي يصلي على بعد ثلاثه أمطار علما بانه لا يوجد سفره بينه وبين المصلي. المصلي هو المسافر فلا لكن لا يقوم من المصلي بعيدا يمر بعيدا الى حد الرابع. النبي صلى الله عليه لا الكعبه الى حد بينه وبين الجزاء كان بعيدا الان بينه وبين الاسلام ربع لا يمر. اما اذا كانت هناك سفره فلا بينه وبين